Bună! Sunt Mihai Agape, profesor la cercul de electronică de la Clubul Copiilor Orșova. În acest tutorial îți voi arăta cum să te pregătești pentru o videoconferință Adobe Connect. Deschide browserul preferat. În bara de adrese copiază sau tastează link-ul pentru pagina de test. Pe pagina de YouTube link-ul este dat în secțiunea Descriere apasă tasta Enter. Se va deschide o pagină de testare. Dacă ai aplicația Adobe Connect instalată, clichează pe butonul Run Diagnostic Test. Dacă nu e aplicația Adobe Connect instalată, clichează pe butonul Instal Adobe Connect. Programul pentru instalarea aplicației se va descărca pe calculator. Instalează aplicația Adobe Connect. Clichează pe butonul Run Diagnostic Test. Se deschide o fereastră în care poți urmări desfășurarea testului. Testarea calității conexiunii cu serverul poate dura câteva minute. Testele care au fost trecute sunt marcate cu o bifă verde. Dacă un test nu a fost trecut, Verifică dacă sunt îndeplinite cerințele tehnice impuse. Cerințele pot fi consultate la adresa După testarea cu succes a conexiunii, îți vei configura sistemul audio. Clichează pe butonul Configure audio. Se va deschide fereastra Audio Setup Wizard. Clichează pe butonul Next. Selectează dispozitivul de ieșire audio. Eu prefer să folosesc un set de căști cu microfon. Selectez difuzoarele căștilor. Clichează pe butonul Next. În fereastra care se deschide, cliquează pe butonul Play Sound. Dacă totul este în regulă, vei auzi o melodie. În caz contrar, verifică dacă dispozitivul tău funcționează corect. Verifică conexiunea, volumul sau cliquează pe butonul Help pentru ajutor. După ce testul pentru sunet a reușit, cliquează pe butonul Next. În fereastra Select Microphone, selectează microfonul pe care îl vei folosi. Eu prefer să folosesc microfonul de la setul de căști. Clichează pe butonul Next. În fereastra Tune Microphone Volume, cliquează pe butonul Record pentru a-ți înregistra vorbirea. În timp ce îmi înregistrez vorbirea, ca să verific microfonul, pot vedea mișcarea barii înregistratorului. Pentru terminarea înregistrării, clichează pe butonul Stop. Pentru redarea înregistrării, clichează pe butonul Play Recording. În timp ce îmi înregistrez vorbirea, ca să verific microfonul, pot vedea mișcarea barii înregistratorului. Dacă testul nu a reușit, verifică conexiunea, setările microfonului sau clichează pe butonul Help pentru ajutor. După ce microfonul a trecut testul, clichează pe butonul Next. În fereastra Tune Silence Level se va măsura nivelul zgomotului de fond din mediul în care te afli. Clichează pe butonul Test Silence și păstrează liniștea până la completarea barei de progres. Clichează pe butonul Next. În fereastra Success sunt afișate informații referitoare la sistemul audio. Clichează pe butonul Finish pentru a ieși din programul pentru setarea sistemului audio. Acum ești pregătit pentru următoarea videoconferință Adobe Connect.